HH Finna on haaka verkkokirjasto. Täältä löydät painetut ja elektroniset aineistot. Etusivun perushaulla löydät kurssikirjoja, painettuja kirjoja, isonen osan e-kirjoista, opinnäytetöitä ja lehtiä. Muista aina kirjautua HH Finnaan hakatunnuksilla eli haaka verkkotunnuksilla. Vain Finnaan kirjautuneena saat käyttöösi kaikki e-aineistot. Tehdään haku vaikkapa aiheesta Big Datan hyödyntäminen yrityksissä. Kirjoitetaan hakusanat tähän hakulaatikkoon. Hakutuloksia näyttää löytyvän kaikkiaan 65. Hakutuloslistalla on ainakin kirjoja suomeksi, kirjoja englanniksi ja opinnäytetöitä. Painettujen kirjojen kohdalla saat käyttöösi kaikkien kolmen AMK-kirjaston Haakahelian, Laurean ja Metropolian kirjat. Sen sijaan e-kirjojen kohdalla lisenssit ovat korkeakoulukohtaisia, eli ole tarkkana, että e kirjaa avatessasi käytät aina Haakahelialle lisensioitua linkkiä. Erityisesti silloin, jos hakutulos on kovin pitkä, kannattaa hakutulosta rajata. Rajaustyökalut ovat tässä vasemmalla. Voit rajata Hakutulosta esimerkiksi aineistotyypin mukaan, vaikka niin, että katsot pelkästään e-kirjoja tai pelkästään painettuja kirjoja. Hakutulosta voi rajata lisäksi kampusten ja kokoelmien mukaan, vaikkapa niin, että katsoo mitkä kirjat löytyvät Haakahelian Pasilan kirjastossa. Myös julkaisuvuoden mukaan voi rajata, tai vaikkapa kielen mukaan, jos haluaa ensiksi tutustua aiheeseen suomen kielelle. Tehdään tämän sama haku HH Finnan artikkelihaun puolella. Klikataan tuosta. Finnan säilyttyi nuo äskeiset hakusanat ja teki artikkelihaun niillä. Hakutuloksia tuli kuitenkin aika vähän. Tämä johtuu siitä, että HH Finnan artikkelihaku hakee nimenomaan kansainvälisistä artikkelitietokannoista. Suomenkielistä hakusanaa ei silloin kannata käyttää. Korvataan siis tuo suomenkielinen sana englanninkielisellä sanalla, vaikkapa sanalla business. Ja nyt hakutuloksia löytyykin sitten reilusti enemmän. Myös artikkelihaun puolella on mahdollista rajata hakutulosta. Aina kannattaa tehdä rajaus koko teksteihin. Näin varmistetaan, että sinulla on varmasti myös pääsy lukemaan sitä koko artikkelin tekstiä. Hakutulosta voi täälläkin rajata aineistotyypin mukaan tai vaikka julkaisuvuoden mukaan. Tehdäänpä tässä rajaus ihan tuoreimpiin artikkeleihin. Alkuperäisestä hakutuloksesta on rajattu tulosta jo aika paljon. Halutessaan voisi vielä rajata esimerkiksi kielen mukaan. Yksi tapa parantaa hakutulosta on laittaa tässä tämä big data hakutermi lainausmerkkейhin, on merkiksi. Hakutulosta voisi kaventaa vielä entisestään lisäämällä tänne hakusanoja, jotka kuvaa jotain tiettyä näkökulmaa. Katsotaan hakutuloksia sitten vähän tarkemmin. Tämä kohta kertoo mistä tietokannasta Artikkeli on löytynyt. Pääset lukemaan artikkelia klikkaamalla tietokannan nimeä. Nyt siirryt sen varsinaisen tietokannan puolelle ja täältä pääset lukemaan artikkelia PDF-muodossa. Palataan hetkeksi vielä Finnan artikkelihakuun. HH Finnan artikkelihaku on nopea tapa tehdä hakuja kansainvälisistä artikkeleista. Jos haluat tehdä tarkempia hakuja, ne kannattaa kuitenkin tehdä suoraan eri tietokannoissa, joissa pääset muokkaamaan hakua tarkemmin.